أغرب عادات الزواج في العالم لكل دولة في العالم تقاليدها في الزواج وعاداتها المتبعة في أداء مراسم معينة به، لكن اتسمت عادات الكثير من الدول بالغرابة والعجب ومن تلك العادات حول العالم نذكر بعضها. في الصين يتم عقد الخطبة بدون أن يرى العروسان بعضهما بعضا فإن تم الاتفاق يقوم أهل العروس بتزيينها ووضعها بعد ذلك في محفة خاصة ويغلق عليها الباب ثم يحملونها إلى خارج البلدة ومعها بعض أهلها الذين يقابلون الزوج هناك ويعطونه المفتاح فيقوم بفتح المحفة فيراها وإن أعجبت أخذها إلى منزله وإلا ردها إلى قومها في التبتي يقوم بعض أقارب العروس بوضعها أعلى شجرة ويقيمون جميعا تحت تلك الشجرة مسلحين بالعصي فإن رغب أحد الأشخاص باختيار هذه الفتاة عليه أن يحاول الوصول إليها والأهل يحاولون أن يمنعونه بضربه بالعصي فإذا صعد الشجرة وأمسك يدها عليه أن يحملها ويفر بها وهم يستمرون بضربه حتى يغادر المكان وبذلك يكون قد ظفر بالفتاة وحاز على ثقة آلها في جنوب الهند تختبر العروس عريسها بوضعه في امتحان قاسي وصعب فتصحابه إلى الغابة وتشعل النار وتكوي ظهره العاري فإن تأوه أو تألم من الكي ترفضه ولا تقبله عريسا لها وتفضحه أمام بنات القبيلة وإذا حدث العكس تعتبره الحبيب المفضل والجدير بالحب والزواج في أندونيسيا يحضر على العروس أن تطأ بأرجلها الأرض يوم زفافها وخاصة حين تنتقل من بيت أهلها إلى بيت زوجها لذا يجبر والدها على حملها من بيته إلى بيت عريسها على كتفيه مهما طال الطريق في جزيرة جرينلاند يذهب العريس ليلة الزفاف إلى منزل عروسه ويجرها من شعرها إلى أن يوصلها إلى مكان الاحتفال في الباسفيك، يقدم صداق المرأة الجميلة بعدد كبير من الفئران، وتقل الكمية حسب جمال العروسة. في قبيلة جوبيس الأفريقية، تجبر العروس على ثقب لسانها ليلة زفافها حتى لا تكون ثرثارة، فيمل منها زوجها، وبعد ثقب اللسان يتم وضع خاتم الخطوبة فيه، ويتدلى منه خيط طويل. يمسك الزوج بطرفه، فإذا ما ثرثرت الزوجة أو أزعجت زوجها، فبشدة واحدة من هذا الخيط يضع حدا لثرثرتها. في جزيرة جاوا تصبغ العروس أسنانها باللون الأسود وتغسل قدم زوجها أثناء حفلات الزواج كدليل على استعدادها لخدمته طيلة حياتها في موريتانيا من العادات الطريفة والغريبة في طقوس الزواج أن تختبئ العروس في مكان لا يعرفه سوى صديقاتها ويقوم العريس وأصدقاؤه في البحث عن العروس لفترة طويلة لإيجادها وكلما زادت صعوبة وفترة البحث دل ذلك على حب العريس لعروسه وعند إيجادها يأتي بها في وسط زفة كبيرة تبارك زواجهما بعد المشاهدة ما العادة الأغرب التي وجدتها من بين العادات المذكورة وفي النهاية لا تبخلوا علينا بإعجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم كل حلقاتنا إلى اللقاء